يا حسدنا على الضحكة يا حسدنا على الضحكة يا على الضحكة وفي وشي بتخبي رب القلوب عالم بدارئ في قلبي يا حسدنا على الضحكة من ملهم وحيات حبايبك روح بكروح وسبنانا في حالي خليك في موالك وانا لي موالي مش كل ضحكة في عين يبقى الفرح معناه بقصد ضحكة العالي دي مخبي مليون اه دي مخبي مليون ورا منه متدمعه وقلوب كتير جنبي ولا حسة ولا سامعه وسكوتي مش قوه ولا كبر ولا تبرير ده لأني من جوه بصرخ بقالي كتير بسكت عشان عشمان يمر بيا الحال بسكت عشان عارف مش كل شيء يتقال من في الحياة مرتاح من فيها ما بيبكيش كنت بهدى عشان المركب بيتعدي بس هي برضو ما بتعديش دنيا وشالت فيا وحطت أخدت مني الحلوة وحلفت إنها تاخد وما تديش شفت عيوني وهي بتضحك ولما بتبكي ما بتشوفنيش و لما بتبكي ما بتشوفنيش